Τα αθλήτικα, χοηβαρείς αθλήτικοί αγώνες, 1. Χε αρσίς βαρόν. 2. ο παλαίστες. 3. Χε ελένο ρομαϊκέ πάλε. 4. Χε Ελευθέρα πάλε. 5. Χε καρατικέ πάλε. 6. Χε πυγ 7. Το Πάλαισμα 8. Ειουδόικε Πάλεε 9. Ο Πούγμαχος 10. Ο Λόχος 10. Ο Λόχος